Brazilské jiu je brazilské bojové umění a úpolový sport, který se vyvinul z juda. Tento druh sportu patří k nejúspěšnějším bojovým stylům současnosti a silnou základnu má i v Hradci Králové. My jsme Delta Gym, cvičíme brazilské jiu-jitsu což je vlastně bojové umění, které se zaměřuje na práci se soupeřem na zemi, dostat, dostat se na zem a na té zemi vlastně s tím soupeřem i s těžším, větším, silnějším, dokázat ho spacifikovat nebo ho, nebo ho nějakým způsobem vlastně minimálně přejít a kontrolovat. Fungujeme vlastně pátým rokem. Před třemi měsíci jsme slávili páté výročí a s tím, že vlastně v tuto chvíli už máme přes 100 členů, dvě skupiny dětí, dvě skupiny dospělých a, a cvičíme vlastně každý den od pondělí do pátku. Klub má na svém kontě už řadu úspěchů, například juniorského mistra České republiky, dva mistry České republiky mezi dospělými a dokonce i mistra Evropy. Soutěžní klání ale bere vedení klubu spíše jako doplněk cvičení. Hlavním cílem klubu je všeobecná pohybová průprava a cesta k pravidelnému pohybu. Nejmladším cvičencům je pět let, takže vlastně děti můžou začít od pěti let a nejstarším cvičencem je Jarda, kterému je 52 let a který začínal v nějakých 48. A zrovna je to jeden z těch cvičenců, který má můj obrovský obdiv, protože začínal vlastně ve chvíli, kdy nebyl schopen vlastně ani dokončit roztvičku. Vlastně Z toho sedového zaměstnání celý život jezdil autem, tak v půlce roztvičky vlastně si šel sednout a musel to vydýchat. A dneska je schopen tady s náma třeba hodinu se aktivně prát, takže obrovský respekt a. a to je přesně to, co nás jako trenéry strašně nabíjí. Věkové rozpětí cvičenců je tedy velké a být úspěšný v tomto druhu sportu má svoje specifika. Podle mě je důležitý jako, být vytrvalej a hlavně jako, hodně na sobě pracovat, protože je to hlavně o tom opakování to dělat stále a stále dokola. A vlastně, čím víc to člověk dělá, tím jakoby, tomu pak dělá jako precizněji a tím je pak větší šance úspěchu. Pro rozlišení zkušeností a pro motivaci cvičenců existuje v brazilském jiu systém páskování, který má původ v judu. Nejdříve je pět druhů barevných pásků a pak následují černé pásky s celkem deseti stupni. Na rozdíl od většiny bojových sportů se nový stupeň neuděluje zkouškami, ale rozhoduje o tom trenér na základě zkušeností jedince. V úvahu se také bere, jak dlouho daný člověk cvičí a jak často jeho dovednosti a celkové nasazení. Do budoucna má Hradecký klub jasné vize. Máme takovou velkou vizi, že třeba do... 4-5 let bychom rádi zvětšili prostory, které máme, protože už narážíme na ty kapacity, že se občas nevejdeme a, a buď to, to je jako vize rozšíření stávajících prostor nebo úplně jako nové prostory, kde by jsme dokázali vlastně zabezpečit ten komfort pro cvičence odpovídající prostě velikosti toho klubu.